Hai salut băieți și prima o la un episod de pe canal, băieții de data asta suntem pe Samp Bă, n-am intrat pe Samp de vreo 3 săptămâni, cred, sau 2 săptămâni, n-am mai stiu oricum ceva de genul Ba și am revenit aici pe Samp, vreau să vă zic mai multe în clipul ăsta, ce urmează să facem pe canal Am postat și un stropul pe canal, dacă încă n-ați votat sau încă n-ați văzut stropul la aveți la comunitate, puteți să votați acolo, dar oricum momentan a ieșit să jucăm samp și să ne mutăm pe Rage Bihut când o să se deschidă Și vreau să vă zic ce s-a întâmplat pe GTA 5 RPG De ce ne mai jucăm pe serverul ăla Și vreau să vă zic că Sâmbătă, adică astăzi când vedeți voi clipul e vineri Adică mâine practic o să facem un giveaway Așa de revenire aici pe samp Cu, nu știu, 50-100 de miliarde Depinde, să vedem câți jucători, câți jucători, câți abonați o să fim pe live-ul ăla Uh, deci dați și voi acolo, aprindeți clopoțelul și dați acolo un subscribe dacă sunteți pe canal, pentru că am văzut că suntem destul de mulți, sunteți destul de mulți, care vă uitați la mine, la videoclipurile mele și nu sunteți abonați la canal, cam 40%, 38%, 40% din câte am văzut din vizionări de la persoanele care vizionează canalul meu, nu sunt abonate, așa că dați și voi acolo pe subscribe băieți, apăsați pe butonul ăla de subscribe și apăsați și pe butonul de like să vedem câte like-uri strângem la un clip cu samp, pentru că la clipurile alea cu GTA 5 a fost cam jale și nu prea am făcut like-uri și uh, da un bă foarte mulți m întrebat, acum când am revenit pe Sam, dacă o să mai intru într-o facțiune, vreau să vă zic că nu mai intru într-o facțiune, vorbim așa un pic despre SAMP, acum nu o să mai intru o facțiune pentru că n are rost, că, din câte am înțeles, astăzi ar fi trebuit să se deschidă serverul beta de Rage, Bihood, să vedem dacă se mai deschide beta, Bihood uh, pe Rage, dacă nu, doar nou dacă nu se deschide, așteptăm, o să jucăm aici pe Sam. Vedem noi ce facem, mai și un rând, care aici era un sultan de asta nebun în BMW Bă, hai să vă zic ce s-a întâmplat pe GTA 5 RPG și de ce m-am lăsat de acolo, de serverul ăla și de rage totodată Pentru că, în primul rând, este o comunitate foarte toxică, de la jucători până la membrii staff Nu toți membrii staff și nu toți jucătorii sunt toxici, dar majoritatea sunt o să dau și nume pentru că nu mă ascunde nimeni, e vorba despre clanul lui Ziză Andrei și de abonații lui care s-au apucat cu el pe server. Sunt destul de mulți și dacă dintr-un server de 300, de 300, 200, 180, câți au ei pe server că nici nu știu sincer. Au fost cel mai mult 200 parcă, în fine n-are importanță, dintr-un server destul de micuț. Dacă 30 de jucători îți dau cu hate -tie doar din cauza unui alt youtuber, eu zic că n-are rost să joci. Plus de asta, nu, problema asta nu am doar eu, au mai mulți jucători. Uh, și în staff sunt câțiva membri care țin apărarea jucătorului respectiv, youtuberului respectiv. Stați așa dau și o melodia peripit, mă scuzați că bag joc în bară în timp ce filmez, am uitat să o pun peripit. Uh, sunt și în staff uh, admini care țin de apărarea youtuberului respectiv da, v vorba de Andrei, un om foarte toxic, fără creier că nu știu, nici n-am nici cuvinte cu -o. eu, așa om încuiat la minte și o mentalitate atât de proastă, sincer n-am văzut până la el, e cel mai prost youtuber prost, nu. Genul... Mă refer la lucrurile pe care le face el pe YouTube El e prost La Propriu și la figurașe Cum vreți voi gen E prost el ca om Nu munca pe care o face el e proastă Și da Pune jucătorii Să înjure Să omoare pe alții Să aibă grijă Păi fiți atenție să vă spun ce s-a întâmplat Ca să vă dați și voi seama Cam ce player sunt acolo pe server eu, când intram pe server, și vedeau ceilalți, nu știu câți erau ei, mulți playeri, că m-am conectat eu pe server, toată lumea era find honor. Da. Ce vreau asta? ăsta? Sunt. Jos, te rog, spune. De ce să cobor. Paruri. Flash. Hands up. Ați plântând și aici, amem da, accept, kick, kick, kick, 526. Mamă, cât am plătit? mă, mâncați, ești gura ta. 3.250.000, cum mă prindeam afară așa pe control? Bă, nu prea mai știu tastele astea pe samp și comenziile pentru chaturi. dar să mă învăț cu ele astăzi când am intrat scrianțele VIP și nu știam de ce nu merge. Bă, sunt destul de mulți pe server, 675, astăzi vreau vreo 800 când am intrat prima dată. Uh... În fine, hai să continuu ce vreau să vă zic. Dădeau toți din clanul respectiv, plus alții find pe mine. E, nu mereu, dar de majoritatea turelor, gen când intram pe server asta se întâmpla, dădeau find pe mine și veneau, mă izbeau, ma Dacă ma pe voice chat, eu nu puteam să le fac nimic. Ma pe serverul de Discord, din nou nu puteam să le fac nimic. Dacă mă duceam să dau un rob la bancă, stăteau cu find pe mine, v-am zis. Și cum vedeau că intru în bancă, stăteau aici Gen, După bancă, eu mă duceam acolo să dau rob Și după ce deam rob și puneam codul, veneau Și de 3, 4, 5 mă omoram instant Nu puteam să dau rob strică, strică plăcerea jocului altor jucători Gen ei, asta fac Preferă să joace singur, cred, nu știu uh, În staf niște... Admini care n-au mai fost admini în viața lor, dar au apărut ca ciupercile admin pe GTA V. Uh, acuză alți admini, adică pe mine, pentru că v-am zis apărarea lui ăla, tu, lui Zandrei și na, La dacă nu mă suportă vrea să mă scoată din staff. Și nu știa cum să mă scoată din staff și probabil apărea la celelalți admini mai mari ca mine și... E vorba de Bobo, aici care stătea spec pe mine, care, sau nu neapă spec, că mi-o rămârea orice mișcare, Da, dacă eu eram admin și vreau să mă duc la bancă și dau goto biz bizonul să mă duc la bancă să scot niște bani, el considera asta ca abuz. Gat, hop, dădea pumul la, la dasbi. Dacă, nu știu, trăgeam pe cineva la mine să ne plimbăm cu mașina, hop, de ce tragi jucătorul la tine? Dacă dădeam goto la cineva să dau invite în clan, hop, de ce de goto? Astea sunt lucruri de admin gen care, bă, ar trebui să am acces la ele fără să-mi fiu luat la rost, pentru că mi-am muncit pentru funcția de admin. Dacă am ajuns admin și dau la un jucător, asta nu înseamnă că fac abuz. Nu mă ajută cu nimic, nu fac bani din asta și nu am niciun beneficiu gen. Pur și simplu am dat un got o să nu mai stau să pierd timpul. Uh, în același timp în care el m-a acuzat pe mine de lucruri de genul de abuz și la mea, uh, el și cu încă câțiva admini, Sile și nu mai știu cine, făceau job și questul special, questul la de Halloween de care v-am zis eu îl făceau cu no clip ul oamenii mei făceau bani, gen, fiind admin, făceau bani cu no clip ul adică cu Fly-ul, să vă zic așa, în termen de samp și... făceau bani foarte mulți și na, au cumpărat bizuri, bizuri bune, pe care poate un jucător normal, și ar fi dori să le cumpere dar nu n-au putut din cauza lor pentru că a ei au făcut bani cu un clipu. El fiind admin 5 să nu cumpere el bizou a transferat toți banii pe care i a făcut tot Se a transferat o mare parte din bani din banii pe care a făcut unui alt jucător care nu era admin la momentul la momentul cum zicem, La momentul ăla gen. Atunci, gen, când au fost licitate bizurile și, na, ulterior -a și la admin, dar na, n-a fost admin când s-au licitat bizurile, asta e important. Făceau scuba diving cu fly-ul și ăla nu mai era abuz, da, a fost abuz ce-am făcut eu, că am dat goto la un jucător, că, na, pula mea. Că m-am dus la bancă să-ți ban cu goto, cu tp-ul, că m-am dus la un job, astea sunt abuzuri ce fac eu, dar ei că... Dacă lucrurile astea nu e mai abuz și ce credeți, am făcut și eu o reclamație, gen am dat un pumul să văd dacă e ok ce fac și mi s-a răspuns că da, e ok ce face pentru că e admin 5 și practic e serverul lui și face ce vrea. Ca să înțelegeți, un admin 5 are voie să facă bani cu fly-ul, să dea bani, bani făcuți prin abuzul unui alt jucător Și jucătorul respectiv să cumpere bizuri Pe care un jucător normal vă dați seama n mai avut șanse să-l cumpere din cauza Că na, a făcut foarte mulți bani Prin chestia asta Cu fly și cu toate profile. În fine a, Și cam asta ar fi De ce m-am lăsat eu de server Serverul nu are un regulament Pe care să poți să Ei măsuri împotriva altor jucători Dacă vrea cineva să strice jocul Ți strică fără nicio problemă, dacă sunt 3-4 playeri, vin și te omoară toți de câte 2-3-4 ori, și gata, ți s-a dus cheful, după ce te omoară de 2-3-4 ori, te urmăresc toți cu fandu și te izbesc în continuu. Dacă ești admin, nu poți să-ti activezi noclipul să scapi de ei pentru că n a face abuz. Dacă ești jucător normal, n-ai cum să scapi de ei pentru că n-ai cum. Tu trebuie să te miști cu o mașină pe joc, dar n-ai cum pentru că na, Vin aia 3-4 jucători din clanul unui prost uh, care trebuie să strice jocul și nu 3 4, am zis eu 3-4 30-40, să înțelegeți la fiecare job găseai câte unul, te duceai să dai un rob, găseai 1 te duceai, nu știu, să faci questurile, găseai unul și nu puteai să te joci, pur și simplu nu puteai să te joci și la un moment dat ți se ia și, nu știu, faci o greșeală că na, nu mai suporti, și primești remove remove ban sau ce dracu dacă îl înjuri pe unul primești tu mut, el dacă te înjură pe tine nu primești mut dacă eu scriu acum pe VIP uh, clanul B este popo normal ar fi să primești mut, nu? dar el dacă zice că clanul X este popo, adică poponari scunzați limbajul băiți nu primește mut pentru că nu, no, e popo și nu jurătură, n-avem 12 ani să ne dăm mut pentru juratură de asta. În fine, și plus minciunile care s-au zis că eu am dat angei la membri din clanul meu ca să dau atacuri sau nu dar să dăm roburi, că am dat 200, nu știu câte roburi, pe dacă dădea mea 200 și ceva de roburi, eram bogat pe serverul ăla, eram bine rău cu ce bizuri vreau și ce mașini vreau eu. Bă, sincer, am făcut ceva... Bani oricum nu eram chiar așa rău. Am dat tot ce aveam unui jucător random de pe server, că n-am vrut să dau la prieten, să zic cu cineva ceva. Am dat tot unui jucător random. Am băgat și o grămadă de bani serverul la sincer, îmi pare rău, eu am dat prea mult încredere, am crezut că o să fie un server ok. Poate că n-a fost de la început ok, da, credeam că o să se preglementeze lucrurile, legenda n-a fost să fie, aia e Sincer nu-mi pare rău pentru că mi-a făcut plăcere cât am stat acolo, dar îmi pare rău că na, a ajuns aici și am avut încredere într-un server care nu merita să am atât încredere. Și oricum după cum știți dacă mi-ați urmărit videoclipurile am zis că mă urma să mă las de serverul la când se deschide aici bihudu dar o să fie să mă las mai repede și acum jucăm SAMP și urmează să facem giveaway și cam asta ar fi mă băieți, sper că am lămurit treaba, o să ne vedem pe Sump zilele astea până se deschide bihudu. Oficial pe Rage. o să mai joc și acolo În perioada beta oricum pentru că na, Vreau să vă și eu cum e Cum se comportă serverul cu mai mulți Player pe el și sper să fie Totul bine, ne vedem data viitoare Băieți, nu uitați să apăsați acolo pe buton de like Dacă sunteți noi pe canal și uh, Dacă vă plac episoadele Cusam și dacă doriți să mă susțineți Și dacă sunteți noi pe canal, nu uitați Să vă și abonați, eu am fost Huner Și ne vedem data viitoare Red.